Врятувати його Віру нині молодь пенсіонер з Краповницького. Віра – це молодша донька 76-річного Пилипа Бойка. 44-річна жінка, а другий рік поспіль бореться з онкохворобою. Її шанс на життя – хіміотерапія і трансплантація кісткового мозку. На це необхідно 300 тисяч гривень. Таких коштів у родини немає, тож дід Пилип узявся заробляти гроші. Учорашній вчитель математики дає приватні уроки, а ще продає свої вишивки. За голку взявся, коли вийшов на пенсію. Відтоді, як дізнався про діагноз доньки – дифузна великоклітинна лімфома нехочкінська, полип бойко ходить із сіпком, духом, однак, не падає. Каже, мусить триматися, за ним дитина. За 15 років колишній вчитель математики вишив близько трьох сотень робіт. Тут і рушники, і картини, і панно. Їх презентував на регіональних і всеукраїнських виставках. Частину роздарував, решту нині змушений продавати задля порятунку віри. Мені більше випасувала б і пахне, мені деревина, робота з деревиною, але хто ж мені дозволить у хаті опалювального приміщення, так в сараї немає. Взяв голку, нитку, тканинку знайшов, попробував. спочатку не вміло, не а потім все краще і краще. Поки донька лікується в інституті раку, Полип Бойко ще й займається репетиторством, має з учнів, заощаджує кожну копійку. Донька лікувалася онкозахворювання в Польщі. Рік, рік майже рік. Там вилікувалася, приїхала сюди через півроку онко, але вже іншого органу. Всі запаси, які були, вичерпалися. А зараз знову треба, бо життя дитини – це, це понад усе. Продає пенсіонер і найдорожче. Триптих присвячений Кобзареві. Працював над ним більше року день у день. Каже, робота була навіть на виставці у Національному палаці культури. Ледве-ледве пам'ятаю, з'явився портрет Тараса Григоровича Шевченка, саме чорно-білий. Тато посварив маму, каже, купила, а з підницею заштопений будеш ходити знову. Вона заплакала, він її обійняв, і згодом портрет Тараса Шевченка обрамлений. Тато зробив рамочку, обрамлений, вже висів і огорнутий рушником висів у нашій хаті. І я хотів щось створити. Свої вишивки чоловік сподівається продати тим, хто бачить душею і чує серцем, хто готовий і може допомогти врятувати його віру. То, щоб підтримати її, от, я сказав, продаму все. От. А лікуватися треба. Це плод до того, що хату протиму. Будемо жити в землянці, але будемо жити. Жити. Наразі знайшовся лише один покупець із Данії. Туди Пили Бойко відправить вишитий рушник. Лілія Кочерга, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІ